Gəncə şəhərini sabiq icirə başçıca Elmar Vəliyevi cüllələyən Yuni Səfərovın cinayət işi üzrə istintagın son vəziyyəti məlum oldu. Nəsimi rayon məhkəməsində Gəncə icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyev və Gəncə şəhər Baş polis idarəsində əməkdaşı polis serjantı Qasım Aşbazovu öldürməkdə cəhdə təqsirləndirilən Yunis Səfərov, onun qohumları Gəncədə terror aktı, iqtisadçıların planlaşdırılması və təşkil edilməsində itham olunan Ceyhun Qurbanov və Aydin Qurbanovun barəsində seçilmiş həbs -qət imkan tədvirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Hakim Şəlalə Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərar əsasən, hər üç şəxsin həbs müddəti daha 4 ay artırılıb.